Tudorel Toader a explodat atac incendiar la specialitii care au redactat raportul Greco. Ministrul Justiei, Tudorel Toader, susține ce a discutat personal cu specialitii care au redactat raportul greco. Acetean nu se ridică la nivelul de profesionalism necesar pentru a redacta un raport asupra unei. Raportul Greco, din păcate, a fost transformat într-o tem politic mult mediatizat sub liniere-i cu prea multe inexactități. Punct în ziua publicării raportului, cu ghilimelele de rigoare, am fost somat să public de îndată raportul, dacă nu, cu siguranță am ceva de ascuns. Această somacie venea aproape concomitent de la o anumită platformă, de la o asociație, de la o doamnă care a trecut prin cabinetul de ministru al justiciei sub de la o alt, doamnă al cerei nume prefer să nu îl public. Este regretabil dacă autorii somaciei, cu ghilimelele, nu cunosc procedura greco, după cum este subliniere iregretabilă, dacă o cunosc, subliniere, i-au prezentat o tendencios. A spus Toader Ader a spus și raportul este opera exclusivă a experților greco, ce, tot un sublinierei, a stat discutat la Bucure, sublinierei cu experții, iar acele subliniere nu au creat convingerea ce, din punct de vedere profesional, se ridică la nivelul conținutului din raport. Când de a pe demnitatea de legiferare, în acord cu specificul național, cu interesul național, respectând standardele constituționale europene, exprim speranta faptului că raportul Greco este opera exclusivă a experților Greco, raport realizat pe baza unei corecte documente, fără eventuale contribuții venite din spațiul național. Am exprimat speranța aceasta, pornind de la o realitate pe care am constatat-o. sub ei nu am să spun decât un lucru: eu, personal, am stat de vorb la minister cu experții greco, nu mi-au creat convingerea ce, profesional, se ridică la nivelul conținutului respectivului raport, am mai explicat ministrul justiției. Acesta a mai sus, și raportul Greco este unul facultativ, iar experții Greco nu pot trece peste voinca legiuitorului național. Aceste preocupări din raportul Greco se suprapun peste ceea ce, ce cere a stabilit. CCR ce a stabilit ce în fiincarea secției speciale, de ancheta magistracilor, nere, este un acord cu Constituția. Raportul greco este unul de orientare, facultativ. Stabile subvuniere pe standarde europene, dar expertul greco, în mod categoric. Nu poate se treacă peste voinca legiuitorului național, verificat de c ccr care a stabilit ce reglementarea este în acord cu constituția, a conchis Tudorel Toader. Tudorel Toader a fost chemat în Parlament de c pnl pentru a da explicații privind raportul grupului statelor împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei, Greco.